Два удари російських крилатих ракет зафіксували у Запоріжжі близько 14.30. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. За попередньою інформацією, поцілили в цех одного із підприємств міста у Дніпровському районі, яке зазнало значних руйнувань. Керівник підприємства вивів працівників до укриття, що, напевно, врятувало їхнє життя. Попередньо поранені семеро людей. Про це написав заступник голови Офісу президента Кирило Тим. Мошенко. Журналістів Суспільного на територію підприємства не пустили. Про те, що бачили і чули, розповіли і місцеві жителі. «Такий вибух, що це. Я ту ракету бачила, як вона пролетіла. Гуляла собачка. Я ракету побачила і тіхалася в квартиру». «Тряслися руки, серце одразу заболіло. Але зараз вже заспокоїлися. З дитиною гралися вдома». А потім, як почули, як летить, пішли в коридор, сховалися, і вже почули вибух тоді, і потім залишались там, і знов почули, як друга летить, і почули, як впала, і потім дитина вже не другий, а другий був, наче сильніший. Дитина злякалася, заплакала. Ось, а потім почули запах гарі. Осколок прилетів у вікно, мабуть, вікна чи, чи йогось зверху, чи звідко, не знаємо. У нас там такі тріщини на, на вікні, а так ну, воно стоїть, всі, все ціле». Подробиці щодо наслідків влучання російських ракет у наступних випусках новин на Суспільному.